Tothom qui navega per internet necessita que la seva connexió tingui una identificació que s'anomena adreça d'internet o adreça IP i que està formada per diversos números, com si fos la matrícula d'un cotxe. Gràcies a que tots els ordinadors tenen una única adreça d'internet, aquests es poden comunicar entre si i, per exemple, quan ens envien un correu electrònic, ens arriba. El mateix passa si volem visitar una web. Totes tenen una adreça que permet que els ordinadors les puguin trobar. El que passa és que aquestes adreces són llargues i difícils de memoritzar. Si cada cop que volgueses visitar la web del .cat haguessis de teclejar al navegador la seva adreça d'internet numèrica, seria molt complicat i només podries recordar de memòria unes poques adreces. Per solucionar-ho es van inventar els noms de domini. Són noms que substitueixen els números i així pots recordar molt fàcilment les adreces de les webs i els correus de la teva gent. Seria... Per fer una comparació senzilla, com quan memoritzes un número de telèfon al teu mòbil i poses el nom de la persona a qui correspon. Quan la vols telefonar, la busques pel nom, i quan hi fas clic, el mòbil la truca al seu número de telèfon. Fàcil. De la mateixa manera, quan vols visitar una web, tecleixes el domini o nom d'aquesta web al teu navegador, i el navegador et porta a la web que vols. Per als ordinadors, que treballen molt més ràpid amb números, la web continua sent la 208.43.51.90, però per a nosaltres és la del quefeamb1.cat. Qui fa la conversió dels números IP al nom del domini de cada web són uns ordinadors anomenats servidors de nom de domini, o, abreujat, DNS, pel seu nom en anglès. Aquests ordinadors tenen llistats amb les parelles d'adreces d'internet numèriques i els noms de domini. Quan tecleixes el navegador què fer amb quèfemun.cat, aquest pregunta al servidor DNS quina adreça d'internet numèriques correspon amb el nom que has teclejat. El servidor busca i en dècimes de segon respon que quèfemun.cat correspon a la 208.43.51.90. I el navegador va cap allà. A la pràctica, però, el procés és una mica més complicat. Si vols ampliar els teus coneixements i saber com funciona aquest mecanisme, consulta a l'annex el funcionament del DNS.